I don't know يا ربي قربها مني واجمعني بهالصبية يلي خلت قلبها معي وحبتني واحتمت فيي من هالدنيا وصعوبتها من الحياة وقرفها هي اللي علمتني حب وعلمتني معنى الوفا بحني جبيني لجمال بعلي راسي وبحترما هي الروح اللي جواتي هي الضحك اللي برسمها هي السما هي كلامي احلامي عم شوفن فيها هي اللحن هي الاغاني الوحيد اللي قادر غنيها هي الفرحة بقلبي زادت لدمه شالت من عيوني هي الوجع فيه شافت بس ما خافت من جنوني الحنونه بقلب ام قد ما كانت عني بعيده هي الحضن هي الدفى هي الدنيا هي عيدي بدي ارضي سنين العمر وخلي السن العشطة معك نبني حياتنا سوا بالعمر عيشو معك انا خلقت برت وعيد بها السن العشطة معك انا ضحكت فرحت بكيت بها السن العشطة معك عم غني لحتى تنام وترتاح بقلبي حتى اشوفا بالمنام الضحكه بعيونا بخاف قلبي احميكي تحبيني شوف حالي فيكي ياللي انت ملكتي الروح خليكي